Хоч ми були вже самостійна Україна, але влада була проросійська. Українську церкву план не, роз... не давали, дали нам ну, на московську церкву, церкву московського патріархату. Ну, люди построїли церкву. Ганна Покидянчик у Первомайську живе з 1951 року. Жінка розповідає, церкву тут побудували у 90-х роках минулого століття. Та попри те, що вона належить до Московського патріархату, на службу туди ходили, поки настоятелем був отець Віктор. Після його смерті змінились кілька священиків. При останньому «Отці Романі» жителі району Скала почали збирати підписи про перехід до Православної церкви України. «Він зразу українські рушники познімав, все на свій лад переробив. Всіда цей батюшка Роман говорить, церква українська, православна. Я кажу, батюшка, зачем ви обманюєте нас? Я кажу, ми церква українська, чому ви не молитеся, ніколи не споминаєте державу Україна, а тільки страну і воїнство, її, її непонятно яке. Догадайтеся самі. Наталя Винарчик була присутня на зборах та також підписувалась за перехід церкви до Православної церкви України. Говорить, неприпустимо, аби в країні були церкви підпорядковані країні-агресору. А богослужіння повинні проводитись українською, а не старославянською мовою. «Кожна свічечка куплена в московській церкві, це Пулі для наших бійців, які захищають нас від цього агресора. І у нас є мова, і ми повинні її любити, і говорити, молитися на українській рідній мові. Це наше право, щоб наші діти повернулися в церкву, щоб відродити наші звичаї, обряди, колядки, щедрівки, вертеп, християнську оцю воскресну школу для наших дітей. Настоятель Свято-Михайлівського храму отець Роман говорить, про перехід церкви до Православної церкви України говорять та збирають підписи ті люди, які не відносяться до даної релігійної громади. «Люди, які поза межами нашої релігійної громади, тобто збирають якісь територіальні збори. На цих зборах вирішують, раніше вирішували, щоб ми переходили, громада, точніше, переходила до римокатоликів, потім вони вирішували, щоб наша громада переходила до греко-католиків, потім з'явився київський патріархат. тепер вони вирішили вже прийти до званої православної церкви України. Вперше про перехід на зборах говорили у 2018 році, після отримання Україною ТОМОСу. Тоді зібрали понад 200 підписів, та представники поїхали до Управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації, аби зареєструвати протоколи зібрань та оформити все юридично. «Розрив в просторі, в часу. Пройшло два роки, і незрозуміла зрозуміла ситуація. Ми вирішили знову ж підтримати прихожан. І наших жителів і нашого мікрорайону, щоб ми знову відновили ці всі питання для розгляду, щоб уже люди якось отримали певну відповідь. Вони втомилися вже чекати, вони хочуть отримати якусь певну відповідь. Втім, в управлінні культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації на розгляді не знаходяться документи стосовно зміни прилеглості Свято-Михайлівської релігійної громади. Наскільки мені відомо. Документи надходили, але були повернуті громадянам на доопрацювання. Так як вони ну, не відповідали нормам законодавства, тому що є певні вимоги. Все одно вже два роки минуло, розумієте? Все одно, коли процес, це має відбуватися зараз. Тому що за два роки те, що наприклад, той же протокол був тоді, і два роки ситуація може змінитися. Тому все одно документи мають бути максимально свіжими. У статуті Української православної церкви йдеться. Українська православна церква об'єднує єпархії, синодальні установи, благочиня, парафії, монастирі, духовні навчальні заклади, братства, сестринства та місії і є самокерованою частиною Руської православної церкви. Наш храм відкритий для всіх людей, приходять, хай молиться, Но завжди ця громада була в лоні, ...української православної церкви, протягом всіх тих десятків років. І за, за ці роки також вона залишається і буде залишатися в лоні... ...української православної церкви і її предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія. Для прийняття рішень щодо переходу мало підписів, треба стояти на своєму. Але дехто з тих, хто підписався за перехід і досі відвідують храм Української православної церкви. Говорить отець Володимир, настоятель храму Святого Архістратига Михаїла Православної церкви України, що також розташована у Первомайську. Можна сказати службу взагалі саме тільки там на церковно або старослов'янський, нас на український раз. По-другому ми маємо свого пристоятеля церкви Блаженіша біфані. Вони згадують про церкви московського подарха Кирила. Два друге. Люди там не чують, я, я не був на цій службі, але те, що мені люди казали, що люди там не чують, щоб молилися за українських воїнів, за хістиків, батьківщини. У нашій церкві постійно це відбувається. Жителі району «Скала» вже зібрали понад сотню підписів та звертатимуться до управління знову, аби перехід до Православної церкви України відбувся. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.